Är på nu. <laughs> nu är det en kund som har frågat mig om magen flyttar på sig när man går på en byline-behandling. Eh, ja och nej, faktiskt. Det kan ju låta lite tokigt. Men det blir ju faktiskt så att magen flyttar lite grann på sig. man stramar upp muskulaturen så får man en annan hållning. Och då... Det, det blir ju automatiskt att magen och kroppen på något vis flyttar, flyttar på sig situationstecken. Så att det är inte bara att man blir mindre i omkrets, i om, utan man får en annan figurhållning. Man håller upp kroppen och det gör också att magen efterhand som den blir mindre upplevs som att den flyttar på sig. <laughs> Det tycker <är> jag var så alltså bra! <laughs>